الصلاة على رأس أنواع الذكر ولكن من الملاحظ أن كثيرا من المصلين يأتون بحركات أثناء الصلاة كثيرة فما هو حد الحركة التي تبطل الصلاة؟ يجب على المؤمن السكون في الصلاة. الرسول الصلاة. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم على المصلي السكون في الصلاة والخشوع فيها وعدم الحركة الكثيرة التي تبطلها وتجعله كأنه لا يصلي. فالشيء قليل يجعفى اما اذا كثرت الحركات وتوالت فانها تبطل الصلاه عند اهل العلم جميعا. فالواجب الحذر واذا راى الانسان من اخيه حركه زائده نصحه وجه الى الخيل ولو بالاشاره هو بالصلاة وبعد الصلاه يصحه بالكلام وبحال الصلاه بالاشاره حتى ينتبه لنفسه وحتى يدع هذه الاشياء التي اعتادها. اما الحركه القليله والمتفرقه فيعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو حالما يا يعني سيدي وضعها والا قام حملها عليه الصلاه والسلام وفتح الباب لحائشه وتقدم في صلاته وكسوف وتقدمت الصفوف وحتى تناول عقودا لما عرضت له جنة فلا فلم يقدر أخر الله وأنه ياخذه ولما عرضت عليه النار تاخر وتاخرت الصفوف. الشيء القليل الذي الانسان يفعل. الله. لكن كثيرا اذا توالت تبطل الصلاه وليس احد. حدها بعضهم بها حركات ولكن هذا لا حصده. انما حدها الكثره. اذا عرفا وتوالت ابطلت. واذا تفرقت لا تبتر. نعم والحركه في اركان كلها في الرفوع ولا في ولا في ما لها حد حد